Свисток на грудях та спостереження за виконаннями вправ спортсменів так виглядає тренування спеціалізованої футбольної дитячої інацької спортивної школи Олімпійського резерву Моклов під керівництвом Володимира Льовкина. Займаються діти до 15 років. Під час ігрової кар'єри Володимир Льовкін виступав за Суднобудівник у другій лізі в Радянському Союзі. З 1987 року і до тепер тренує дітей, розповідає з футболом його познайомили моле батьки. Дворового футболу кожен м'яч, група... Починав з дворового футболу, шкіряний м'яч, потім група підготовки. Мама привела мене на футбол, так і залишився, полюбив його. Грав за аматорські клуби. Потім надійшла до мене пропозиція від новоствореної школи Торпедо. У 87 році вона заснувалася. Надійшла пропозиція спробувати власні сили у дитячому футболі тренером. Я на неї відгукнувся. Кілька випускників Володимира Льовкіна стали професійними футболістами. Чоловік, говорить, слідкує за розвитком спортивної кар'єри кожного свого вихованця. «Донині працює у футболі Сергій Литовченко. Він грав у командах ще в ті часи – Арсенал – Київ, Волинь – Луцьк. В Арсеналі грав у тренера Заварова, в Луцьку – у Кварцяного. «Великі досягнення у Миколи Цигана. Ще в ті часи, коли з Росією були нормальні стосунки, він туди поїхав. Тут він так і не заграв. Починав з торпеду «Зіл». Був у групі підготовки цієї команди. Потім взяли Валанію. Вісім років там провів. Вадим Хохлов донині теж грає. Він зараз у Вінниці. Був він і в нашій команді. Пограв у Ниві Вінниця, Нива Тернопіль». Володимир Льовкін говорить, від початку тренерської кар'єри суттєво змінилася матеріально-технічна база. Поля помінялись, княжна лише сторони ні, у всі, кешно, новосполя, звичайно, змінилися в кращий бік. Не у всіх, звичайно, але в основному вже менше стало проблем з ними. М'ячі, форми, екіпірування. Всього цього вистачає. Трохи хотілось би побільше, але десь школа є більш багата, десь є школа більш бідна. Дітей потрібно, особливо зараз у цей час, націлювати на футбол. Раніше було простіше з цим. Не було стільки спокус, як у даний момент. Зараз і комп'ютери, де важко витягувати на футбол? Команда Володимира Льовкіна зараз грає у вищій лізі дитячої юнацької футбольної ліги України. Про найголовніше досягнення у своїй кар'єрі чоловік говорить так: саме головне результат те, що я сказав вище. Найголовніший результат це те, що я казав раніше. Вихованці, якщо ти не довів дитину до команди високих досягнень чи до команд першої, другої, аматорських ліг, то який сенс твоєї роботи був взагалі? «Футбол для мене – це життя, тому що усе життя пов'язане з футболом. І сам пограв, і багатьох вихованців маю. Тому це життя». Всесвітній день футболу Володимир Льовкін відзначатиме з підопічними на тренуванні. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.